I mange tilfeller så synes jeg det er praktisk å kunne gi et publikum en internettadresse som det er teoretisk mulig å huske. Men alt for ofte er disse internettadressene alt allt for lange til at det ska være mulig. Da bruker jeg tjenesten bitly.com som er en tjeneste som egentlig er opprettet for få forkorte internetadresser for Twitter slik at ikke adressen skal ta få många att tegna, men som jeg har funnet er veldig brukervennlig i många andre sammenhenger. Har du en lang internetadresse, gå til bit.ly.com, trykk på denne ruta her, paste eh, link to shorten it, og så tar jeg ctrl den jeg har kopiert ut allerede, og så foreslår en kortere version, slik som inneholder her i dette tilfellet en syv tegn etterpå. Jag trykker på Copy, och så har jeg kopiert denne linken og kan dele med andre. Denne tjenesten har en del fordeler hvis du velger å opprette en konto. Det jeg viste nå, det trenger du ikke å opprette en konto for. Men hvis du går in på Sign Up, så kan du opprette en konto på denne tjenesten. Og er du student hos meg på Østkolen i Østfold, da skal du registrere deg med Google-kontoen din når du oppretter en konto. Så har jeg ett annet eksempel her. Her har jeg en delt PowerPoint-presentasjon. Det velger jag å kopiere lenken til den delte PowerPoint-presentasjonen. Og så går jeg til en bit.ly der jeg allerede har opprettet mig en konto. Det man kan se da, det er att jeg får oversikt over alle konto, de forkortelseadressene jag har brukt tidligere, og så får jag også en brukerstatistikk i forhold til hvor mange som har klikket på linken, och så videre. For å gå fram och lage den kortere linken här så trycker jag på Create oppe i høyre hjørne. Så får jag en, en rute der jeg skal lime in den lange internetadressen Så tar Ctrl V. Og det som skjer nå dere, det er at jeg kan skrive inn en titel. PowerPoint handler denne om. Og så kanskje det kuleste alt det er at her foreslår den adresse, men jeg kan gå inn her og pusse ut det som står og så kan jeg skrive PowerPoint PowerPoint undervisning, det ble kanskje litt langt, da vil jeg heller kanskje si kall den for PP-undervisning for forkortelse, PP-undervisning. Nå er det spennende, for hvis noen andre i verden har brukt denne adressen før meg, så får jeg ikke lov til om å den, prøve på nytt. Hvis ingen har brukt den, så får jeg lov til å bruke den. Jeg trykker på Save nede for å se hvordan det går. Ja, ingen hadde brukt PP-undervisning tidligere, så da kan jeg trykke på Copy, og så kan jeg dele denne adressen på egnet måte til mitt publikum.